Majestátní Jelen Evropský je novým obyvatelem nedávno vzniklé obory pro Jeleny v hradeckých městských lesích. Lesníci Jelena Evropského vypustili do obory v ranních hodinách v sobotu 31. října po transportu ze zahraničí. Tak Je to Jelen Evropský podruh Karpatský, je to Jelen, který jsem přijel z Rumunska z obory, takže by měl být zvyklý na menší prostory. Transport Jelena z Rumunska i samotné vypuštění proběhlo bez problému. V oboře byla doposud zatím jedna láň, lesníci budou ale počty nadále navyšovat. Tak tahle oboda má nějakou kapacitu, kde jsme se dohodli s veterinářema, na nějakých 10, 12, maximálně 15 kusů. Takže uvidíme, říkám, uvidíme, jak se jim tady bude dařit, jak se tady budou tady rozmnožovat a podle toho se budeme i k tomu se přizpůsobíme. Jelena Evropského daroval společnosti Městské lesy Hradec Králové soukromý dárce. Tak co mě motivovalo v první řadě, jsem novohračák od narození a městské lesy mám hrozně rád rádi chodíme do obor, se dívat na divočáky, na daňky, na jeleny a vůbec jako myšlenka toho, že tady vznikne obora s tady těma pěknýma a jelenama. Tak mě nadchla. A řekl jsem si, že proč to nepodpořit prostě možnosti, možnosti jsou, tak udělat nějakou hezkou věc tady na se bude moct chodit dívat a máme aspoň nějaký cíl na výlety. Návštěvníci se ale mohou těšit v této oboře nejen na jeleny, ale také na divoké krocany. Jsou to z Ameriky, sem byly dovezeny a vlastně už se rozšířili trošku mezi mysliveckými spolky a nebo v té oboře. Je to takový obohacení té obory o něco jiného. Jelen evropský patří mezi největší a nejmohutnější zástupce své čeledi. Váha dospělých samců dosahuje až 300 kg. Teď nastává fáze adaptace jelenů v oboře. Lidé sice mohou přijít jeleny pozorovat, ale podle lesníků bude teď minimálně půl roku trvat, než si jeleni na prostředí zvyknou a začnou se veřejnosti ukazovat.